Перехрестя Хмельницького, коли не працює світлофори, пішоходам складно перейти, каже хмельничанин Іван Гурєєв. Розповідає, керує танцювальним колективом в Палацу творчості і бачив, як складно дітям подолати перехрестя, особливо в темну пору. Бачив кілька разів, так, і там дітей повно ходи. Проблеми з переходом там є, точно там дуже складно переїжджають машини і, можливі, можуть бути навіть аварійні ситуації. На великих міських перехрестях в час пік працюють патрульні, розповідає старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в області. Дмитро Слабунов, коли починають вимикатися світло, громадяни звертаються з певними проблемними перехрестями, де є певні затори можливі утруднення проїзду. Відповідно, на такі місця відправляється екіпаж патрульної поліції, слідкує за ситуацією за необхідності вже виставляють регулювальник. Голова Хмельницького клубу автолюбителів Володимир Гойко каже, за кермом кожного дня впродовж 20 років, і каже, аварійні ситуації виникають не через вимкнені світлофори. В нас трапилося ДТП на одному з перехрестів. Під час робочого світлофора один з водіїв поїхав на червоне світло. Найбільше, напевно, проблема це нічна пора, і не так світлофори, як саме освітлення. Погано видно пішоходів. Таксист Юрій розповідає, бачив, як під час вимкнення електрики в сутінках в мікрорайоні Лезнева машина збила пішохода. Не дуже сильно ботинки позлітали. На самому пішохідному переході, А тобто, так, на, на пішохідному переході в цьому там і знаходиться світлофор, який в той момент не працював. Причиною. Цього, лично я вважаю, це відсутність вуличного освітлення і світлофора. Щоби світлофори працювали і під час неструмлення мережі, а пішохідні переходи освітлювалися, на великих перехрестях встановлюють шафи резервного живлення світлофорів, як от на перетині вулиць Свободи й Подільська. Він живитиме одразу два перехрестя, розповідає начальник монтажної дільниці при комунальному підприємстві по будівництву ремонту та експлуатації доріг Володимир Яковець. Коли пропадає напруга в мережі, переключається живлення від акумуляторів. Ми закупили чотири комплекти: це автономні інвертори і плюше до них акумулятори за штуку по 25 тисяч. 100 тисяч – чотири інвентора. Гроші були виділені з міського бюджету. За його словами, частину обладнання виготовляють на своєму підприємстві та планують, крім чотирьох шаф, які живитимуть світлофори на дев'яти перехрестях, закупити ще 20 відповідно будемо вмикати освітлення пішохідних переходів нерегульовані, щоб коли відключення, то щоб також живилися. Хмельничанин Олександр Урбанський каже, світлофори і вуличне освітлення ще до війни варто було переводити на альтернативні джерела живлення. Треба, щоб були світлофори та все, що може бути на міні сонячних батареях. Нам треба зробити себе енергетично незалежними. Ми закупили це обладнання автономний інвектор, з перспективою докупити сонячні панелі. Йдемо на розвиток міста. Наступну шафу резервного живлення монтуватимуть на тижні на перехресті вулиць Свободи і Прибузька. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.